يسعى أنت تعلم أن شهوة العالم تخدعني طهر قلبي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 here في الذكر صلبتو كان بجورني ابعدتو كما نسيتو أنت الكلالين أبعدتك نسيتك لم تعد أنت الكلالين طال a <todic> hai <music> قلبي من قلبي يسعى أنت تَعلم أن tamere se querem esse masor aquiwa presnei eta alvin tamere اعلم اني احبك قلبي من قلبي دمست قلبي करे चलब तो tare mere tare ne العالم تخدعني طهر قلبي طهر فكري اسمع صوراخي يا اسمع قلبي من قلبي في اتيتك انا سيتوك لم تعد أنت الكل لي طب طب and it...